رب الجم بسم اللہ رحمٰن الرحیم ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے کہ نماز میں عورتیں جو جڑا بنا کر نماز پڑھتی ہیں تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی اور آج اس بات کو بہت زیادہ نشر کیا جاتا ہے بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ حضور پاگلیہ صلاحت وسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت قیامت, قیامت کے قریب یہ علامات قیامت میں سے ہوگا کہ عورتیں جو ہیں اپنے سر کے بال کی بناوٹ اس طرح کریں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہو اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے دوپٹہ ڈال کے پھر وہ ویسے بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اونٹ کی کوہان کی طرح بن گیا ہے لہٰذا یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے حضور پاک علیہ صلاح و السلام نے منع فرمایا اور یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو مفت کے دین کے ٹھیکےدار بنتے ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں ہوتا علم کا پتہ نہیں ہوتا اس طرح یہ جو روایت مبارکہ ہے یہ خواہشہ عورتوں کے لیے آقا کریم علیہ گی صلاحۃۃ نے بیان فرمائی تھی اگر کوئی عورت جوڑا باندھ کے سر پہ دوپٹہ لے کے نماز پڑھتی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی جوڑا باندھ کے اس نے نماز پڑھی ہے دوپٹہ سر پہ رکھا ہوا ہے اس طرح کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے اس طرح کی بات وہ ان عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ جو جڑا جو باندھ کے نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ واقعہ کریم علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ہو یہ ان کے لیے نہیں یہ خواہشہ عورتوں کے لیے ہے تو جو میری مائیں بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اگر وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کوئی کراہت نہیں ہے ان کی نماز جو ہے بالکل درست ہے ان کی نماز ہو جائے گی اور جائز بھی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ بو فرمائے وسلام